subliniere din SRI ISRI dezvluie, ce au spus Maior, coldea sublinierei Dumbrav, în cadrul audierilor, despre protocoalele se.re.i.na. Claudiu Manda, presubliniere din telecomisiei de control al SREI, susține ce reprezentanții serviciului au susținut ce baza legală a protocoalelor încheiate cu diferite instituții este decizia 17 din 2009 axat, care stabile subliniere teolist de vulnerabilit, ci, nu subliniere încheierea acestor acorduri de colaborare. Cei care au venit la comisie din partea SRI, domnul Maior, domnul Coldea, sublinierei domnul Dumbrav, spuneau ce baza legală decizia axat numărul. 17 din 2009 Decizia nu spune ce ar trebui să fie protocol, ci stabile subliniere teolist de vulnerabilități. ci. Există acuzația, care spune ce nu poate să ci loc de lege subliniere este o decizie administrativă, a declarat Claudiu Mandala Antena 3, potrivit Mediafax. Precizările au fost făcute în contextul în care, vineri, presublinghierea din și a transmis cexat nu a impus încheierea unor protocoale, acordurile fiind realizate la cererea SRI sau a altă instituții, motiv pentru care responsabilitatea de desecretizare a acestora nu intră în responsabilitatea Consiliului Suprem sau a presublinghiere dintelui. Cursa citat precizează ce, în ceea ce privește sublinierea de clasificare, aceasta se face prin hotărârea guvernului, la solicitarea motivată a emitentului.